Мені подобається. Нас, як кусочок свого Парижу є, в Хмельницькому. Вчора... Вчора йшов у парк Франка відпочивати та побачив її і здивувався в якійсь мірі. Думаю, ого, нічого собі. Я щойно проходив там, не помітив. Якщо це якась громадська інститута, то, то добре. А якщо це інститута депутатів чи, чи якоїсь влади міської, то, то негативно так про появу в центрі Хмельницького копії Ейфелової вежі кажуть перехожі. Хмельничанин Андрій Попик вважає, що подібні скульптури не несуть собі жодної художньої чи архітектурної цінності. І їх появу в місті мають контролювати. Хмельницький насправді багатий на якісь унікальні пам'ятники, наприклад, там пам'ятник воїнам афганцям, там, де рука тримає пішак. Він концептуальний, філософський. Це просто виріб, так якби. Тобто він не несе ніякої художньої естетичної цінності, має бути якась архітектурна. Ну, які дозволи, які ось такі речі повинні затверджувати, щоб вони вписувалися в якусь концепцію міста. Керівник Хмельницького професійного училища номер 11 Василь Селізар каже, макет Ейфелової вежі – це подарунок Хмельницькому на День Європи від колективу. Про ініціатор – це є учнівський колектив, тому що в нас Учні навчаються творчі. Ну, Виникла ідея, підійшли до мене учні кажуть, чи можна такий виріб спробувати зробити. Ну, і я одобрив, підтримав таку ініціативу. На проєкт витратили 24 тисячі 600 гривень. Частину коштів учні отримали від здачі металобрухту, а іншу частину профінансував спонсор, розповідає майстер виробничого навчання училища номер 11 Володимир Мальник. Приймав участь я і мій колега Холодюк Олександр Анатольович. Я також працюю на посаді майстерів навчання і чотири учня, які навчаються за даною спеціальністю зварювальники. Ми використовували також комп'ютерні технології, новіші зварювальні апарати, для того, щоб точно відтворити деталь. На скульптурі розмістили QR-код, у якому зашифроване посилання на електронний документ. У документі вказано, що вежа є точною зменшеною копією паризького оригіналу. Висота башні рівно в 100 разів менша, ну, тобто вона має висоту 3,70 метри сантиметрів. Дуже складна конструкція. Думали, що ми її виготовимо десь за місяців два, а ми виготовили за місяць терміну. Василь Салізар додає, мініатюру будуть досконалювати. Підсвітка. Вона там має бути, вона запланована, я думаю, що найближчим часом це буде, і це ще більше прикрасить. За словами начальника управління культури і туризму Хмельницької міської ради, Артема Ромасюкова мініатюра Ейфелової вежі стоятиме у центрі Хмельницького на постійній основі. Анна Семверська, Наталя Желінська, новини на Суспільному, Хмельницький.